Чи ви там, чи іще тут, Де вітри смерті дмуть, Поміж куль та ярух, Де не згода, то вкруг, Наші осерді Де прокляття летять Мерехтить від розп'ять Зрад, лукавства, розрух І простягнутих рук Збожеволілих бдів І човнів По воді Бо вчорашні коти знов нам тешуть хрести І помножують зло, тож кому повезло Вам, що в небо знеслись, до господніх косель Мають крила причісті, хоч душа невесела А чи нам, які тут, не зреклися щепут і живуть як мерці, бо комусь є за. Ти всі тут, бо як брахне потуху, нам на битву реванш ми чекаємо. Пройшли Крізь вогні І священий Свій гнів Понесли в небеса Час на битву настав Вас тут треба Тепер Міці ваших осердь Світлих крил Мов ви народ захистити